جمهور النادي الاهلي اللي عايز اوجه له رساله من هنا. الفتره اللي جايه فتره مهمه، فتره دعم ومسانده للعيبه النادي الاهلي. عدم الالتفات لاي كلام واي اشاعات واي كلام يشتت اذهان وذهن لاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي. شفنا امبارح تصريحات من لاعب سابق واصبح ماضي في تاريخ النادي الاهلي. كابتن رمضان صبح كابتن رمضان صبح امبارح توقيته في الوقت ده بالمناسبة مش صدفة، لأ ده مدروس واقول لحضراتكم ليه. دايما شوفوا توقيتات اللي بيظهر فيها كابتن رمضان صبحي في اللحظة المهمة للنادي الاهلي وهو يفتتح استاد الاهلي والسلام. استاد الاهلي والسلام النهارده افتتاح وكان احتفال كبير لجمهور النادي الاهلي واحتفالية كبيرة في الوقت ده كابتن رمضان صبحي بيعلن انتقاله لنادي بيراميدز. الناحية الثانية أيضا النادي الاهلي رايح لمباراه مهمه ومصيريه لحسم بطوله الدوري كابتن رمضان صبحي كانت امام الاتحاد السكندري مؤتمر صحفي لكابتن رمضان صبحي واعلان الانتقال لبيراميدز وطبعا عارفين الحركه بتاعته اللي كانت لجمهور النادي الاهلي وعدم الثناء على النادي اللي كان ليه فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى انه يكون موجود في الكوره ومع منتخب مصر الاولمبي الحاجه الثالثه امبارح رمضان صبحي واحنا شايفينه هل الوقت مناسب؟ الوقت مدروس وزي ما بقول لحضراتكم ما جاش صدفة لما يبقى عندك مباراة مهمة ومصيرية ومهمة لعب النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي بالعموم بيتابعوا أكيد السوشيال ميديا ويشوفوا الكلام والأحداث والانتقاد للنادي الأهلي في الوقت ده أكيد مدروس علشان كده بقول لجمهور النادي الأهلي عايزين الفترة دي ندعم ونساند لعبتنا عايزين دايماً نشجعهم عايزين نديهم طاقة تفاؤل وأمل علشان المباراة النهائية علشان كده بقول لكل لاعبي النادي الأهلي يلا بينا نكمل أفريقيا أفريقيا يا أهلي